נחל לבין כרחמל בן נחמל המשלה, בן פגע, זכות המגן למה, בבסעלי, בבסעלי יום הילדה שלנו, פני שנה, הולכה כפל על вот символ מחלופ תסבו תסס חי ממני אז קודם כל מה אומרים תודה כולם אגיד תודה תודה תודה נסתफिल אני נבקש מחשבוחו אבא שבשמיים תוריד לנו דיבורים, חזק אותנו קרב אותנו תוריד לנו שפה שפה תוריד לנו הנה אמר, ‫אחד אמר, כשבור, בואו שאולן, אתה נותן לי זכות בפס הישום בלוטו, ‫אני מפתיע לך ללכת לישיבה, ‫לשבת, ללמוד ולהתפלל. ‫כשבור אמר, שמה? ‫בואו רשם, יש לי מספיק אבריכים, ‫בשביל 1,500 שקל, הם באים ללמוד. ‫אני לא צריכת לך על הפלוטו. ‫חשב, חשב, יציאה לה, ‫חשב שהיא הציאה לה כשמוכה איזה... יש לי מה חושב? ‫אני אתן 500 שקל ‫והם באים ללמוד, רוצה מני. ‫לא אותו רוצה מני. ‫תן היוך. כל אלה ש... ‫כל אלה שאוהבים, ‫שמע, אני רק כשבוע עובר לכולם, שבוע עובר, צא בבשתיות שלך, יש לי דין, שתה משמעון עד. כמה טוב לנו השם, כמה טוב השם, משמעון עד. עבנו הקדוש בנו עברסלב למד אותנו איסוד גדול מאוד על פעשת השבוע, איסוד עצום, עצום, עצום, שדיברתי ממנו ובדברים האלה צריכים עוד ‫לחזק אותם, מאוד חזק אותם, ‫הוא אומר שמשה, בוא אל פרעו, ‫אומרים, משה בנו איזו דרגה ‫שנבואה איתה? לא. ‫ששם דבר חלך איתו, ‫אמר, לא אמר לו ללכת לפרעו, אני בוא, ‫בוא איתי. ‫הבנו כותב, כותב מעלן, ‫כי השם מדברך מחמת רחמנותו, בנה את העולם. כי רצה רגלות רחמנותו. ‫בשם חלנותי, שכל זה עצמו. כי השם דבך בנע אותך בשביל גלות את ההמנות שלו, הוא בנע אותך כי הוא רוצה, הוא רוצה, רוצה, השם רוצה, גלות ההמנות הוא, רוצה אז, אז צריכים לעזור, לק... פותחים תמיד במהלכותי מעלן, משתדלים, אז כן, אז <coughs> יש אב שלמה זלמן נועה בך מה בספר שלו, כן, ספר אחת שאלתי עלי ג' כותב שמי שברך בלי כוונה אב שלמה זלמן ברוך התאה השם שעקור אני בלי כוונה, זה נורא מאוד אבל אומר נודה לך בלי כוונה, זה אומר, הוא כותב, אני אקראו את הלשון שלו, ‫הוא זה גרוע יותר, בחי אפשר להודות בלי לתכבן, ‫הרי הוא מזלזל בער כול שמי שמודה לו, ‫ככה שלו, וברח אומר, דבר גם ברכה תודה, שבע, ש... רבה ברכות. ‫אבל כשאתה עוד, בפה, ‫נודה לך בבדקת המזון או... ב... או ב-18 הוא אומר, אז הוא אומר, ‫כי אפשר להודות בלך הבן, ‫הרי הוא מזלזל, זלזל, וזה, או, ‫מה שכבר אמרתי לכם וצריכים להזור, כי ראיתי, קהל, שבורים לגמרי, ‫מזקן ופה עוד, לא דגשב מה ש? שמורים, מה זה שמורים? שמורים רצוצים ואיך הם מדברים אליי שלא הולך להם כלום וממש הכל סגור להם וממש כאילו אומרים רק שבוחו דברים לא נעים <laughs> אז <laughs> אני <laughs> מה, מה... אומר להם אני אומר לכל אלה שעדיין, אתה רוצה להתקייב לשם, אתה להתקייב לשם שתראה מה השם כן נותן לך טוב אתה עוד לא בדרגה להבין שגם מה שחסר לך זה זה טובה, בסדר? אבל דרגה מינימלית אתה הטובה מינימלית, תצא לי עוד מה יש לך, אתה אבוא להגיד מה חסר לך, מה לא טוב לך, מה לא הולך לך אלא תגיד מה טוב לך, מה יש לך, פראשון תודה, אז אמרתי לך אחד, תשמע, יש לך כיפה, הוא אומר, איזה לא משמע אותי, את הכיפה, אני לא משמע אותך, אתה לא משמע, נקרא לך, אתה מוכן למחור מצווה בשביל מיליון דולר, הוא אומר, מה, אתה אומר, אין שתקל מהליך זה בדיוק פעשת השבוע ומה שדיברנו שם פעשת הקודמת כשישן בך אמר למשה, שבילך לפרעו ומשה ישן בך למשה, אני אקשת לי בו של פרעו אז ידועה השאלה המפורסמת מה למה כשבור לוקח לו את אז הונן דמדת תהנן אותי להגיד אז זה תראו את צבח מסעתי ישראל על אבא כותב מה שאני כתבתי, אני אני אומר מה שמועם הוא כתב אמרה, השן ברח בשביל שבראו יהיה לו בחירה לכן נקשעת ליבו לכן ממש נקשעת ליבו, למה? כי מה אם אם לא מקשעת ליבו אז הוא מוציא את המשראל מיד מיד אז פעם הזה, מה השן ברח רואה, דברים כאלה מפחידים, הוא יושב מוציא את המשראל ישר, אבא זליקה שהוא הוציא אותם מתוך בחירה שלו? לא. הוא והש המפחיד אותו, ואז הוא עושה הוא לא יכול להיות נגד לשמה. לכן שהוא נתראה את הרגש שלו, נתראה את הפחד שלו, היא קשאת ליבו ואמרנו אותי, מזה למדתי, מזה למדתי, בהזדה naszym שהבחירה זה בסכל. בוהרים עם השכל. לא בוהרים עם הלב. לא בוהרים עם הלב, בוהרים עם וזה, ו וכל מי שלא הולך עם מה שנמד היום, אז זה הסבר לכל אלה שולחים וטועים, כי הם הולכים אחרי הלב שלהם, אחרי שלילות ליבם הולכים אחרי הטובות אמדומיות, על כוח המדמג, הולכים אחרי המדמש בלב, כולם המש, אבל אדם צריך... הבחירה זה בסכל, עם הסכל בוחרים, בסכל, אם פרואים, אוי צריך לעשות יישוב, אוי צריך לעשות יישוב דעת קטן איך העבנו הקדוש כותב? מה שהעולם הוקים? מה שנברך? ואח אך ורק, אך ורק, סיבה חד ועידה שלא משווודדת. כי היו מיישבים דעת, את עצמם, דעתם, היו רואים שאין תחית מכל התאבות. מה תחית? מה באת על הולם הזה לאכול? בשביל זה באת על הולם הזה? באת על הולם הזה בשביל סוף כסף? בשביל מה באת על הולם הזה? בכל עניין העולם הזה, דה מה ש... אם אדם אין לו קצת ישיבות, אתה ילירש, אלו שתיות העולם הזה. יהיה אדם עם הסכל הכי קטע, יכול להבין שתיות, מה? מה התכלית בכל העולם הזה? מה התכלית? אז למען אדם נחוק מה' בגלל שאל לו את הישוב דעת הזה, פרעוי צריך לעשות ישוב דעת, מה ישוב דעת? פשוט לא צריך להיות לא צריך להיות גאון. הפרעו הזה הוא לא צריך ישראל, נמצאים פה במצרים כבר כמעט 200-20 שנה, והם לא שינו את לא שינו את לא שינו את צמתם, את שמותם, כן, את צמתם, לא שינו, ולא מתלבבים עם הגויים, ולא מתחתנים עם הגויים, משהו, יש פה משהו, לא? יש פה משהו, טוב. יש פה משהו מועד, שלא רואים כבר, שלי, כמה פעם הולכים מקום הירים, אז מה אם היו... תרבבים איתם, פה תראה מה זה, זה משהו, יש פה משהו מועד, טוב. עוד השבון יצרח של השבון, שמושה מה שהוא מתקיים טוב, הדבר הכי חשוב שיצר השבון עושת השבון נפש, רק מי שברא העולם יכול לעשות דבר. רק משיבלת העולם, מי יכול לעשות שכל המים יהודם? בעצים, באמנים, בנילוס, בכל מגום. מי יכול לעשות? אנחנו תמיד, עשו בלעתיהם, עשו איזה מין נחיזת העיניים. אבל יכולו לבטל את מה שיש לא. יכולו לבטל, בבקשה, אתם יש לכם... תבטלו, אתם יש לכם כל שזה... תבטלו, אתם יאללה בקשר, אתם חשבים, תבטלו, יכולו לבטל, יכולו לבטל, לא יכולו לבטל וגם אם לא יכולו לעשות מה שהכשבורך הוא עושה, הם כי אם יכול, כי, כי, כי אין משהו, אז טוב, תתבונן. עכשיו, מה עוד, את, שלכם, את האלוהים שלכם, תדבונן קצר צהקן קצר צהקן. עשיתי מה יש מי יכול לאступ כל הדברים? לא כל מי העולם. אז מי עד איזה צריך להזור בתשובה בלי אגיד זה לא זור? לא כשאני שולח אותו אני גם יוצאי דופן. למה אני אפסד כזד דבר? אני גם יוצאי דופן כזד אמ. אומנם אומאר עתירוב אחרי. פלא הזה. הוא יודע כל מה תתבלי לו עליך, אבל לא את צרה כי לא קוח. אז לכן אדם צריך בחירה בין הצד הסחיר. אֶנִי פֹּלֵב. אז זה תורא תודה שאמרת. תודה תודה היום, בתשובה ללבבך. הלב צריך להיות, לֹא קנוּה ידעת היום, תדע, ומה שאתה את האמת, תכניס את זה ללב, הלב יהיה שעובד משו, וקנוע ומתבטל, כשהתבטל למוח, ידעת היום לכם, לכם, פן יפתל מספיק שהלב יפתל, כבר... אתה עובד עבודה זרה, אתה הולך הלב, אתה כבר עובד עבודה זרה, אתה הולך, ממש, אין נפטר לכם, ממש, לא תטור אהלו בכם, אחרי עיניכם, לא הלכת אחרי הלב, ללכת עם השכל. ההירה זה השכל. השלבך אומר לך, אז אדם, השלבך לא עקשה, אדם, אדם מתבונן, מתבונן קצת עם שכל, ובבין? יש פה אלוקים, שבראת העולם, נותן את התורה, כל עם ישראל את מתן תורה, כל הוא נו ממדת Sinai, אגילו אלוחות הזה. כי אתם סופרת על הים, בימים בשם משה רבנו. אני מה שם? מה יגיד אני נסה. מה שיגיד. נלמד בסכן, נבין את זה ונסה. נסה נח. נח ממש נשחלתה לב. לא סה שבו חון مصבותנו. לא תסרו مما יגדל חכמים מינוס 1.7 הפרום אומר לי לך על ימין שהוא שמאל, שמאל שיעוא מין. תזרוק את הסכל שלך. תבין טוב, תהיה קצת עם שכל, תהבין שאתה צריך לתבטל. תתבטל לסכל היותר גדול לך. רמנת המיברס ואמר לעצמו שהוא הגיע לרבינו, הוא הבין שיש פה כזה שכל שלי. יש כזה שכל ארנח, אומר מה, אני עכשיו? אני נסה לבין את אז כל שלי, ‫מה שרבן יגיד זה אני עושה, ‫לא, מה עושה? ‫לא זז, לא אמין אנו שמאלה, ‫מה שהרבי יגיד, מה שהרבי יגיד. ‫זה מה שהרבי יגיד. ככה זה, ‫למה שאתם אומרים לבחור זיווג. ‫כל ילד שמוהרים זיווג עם רגש, ‫איך אומרים? ‫אהבה מבבות ראשון גירושים ‫בין שני המבטים יש חתודה. ‫אין עם רגש. ‫זכינו לראות בעושה, ‫חתנו את הילדים שלנו. ‫פשוט עלינו ההורים, ‫הבנו שזה מתאים. ‫אז הפגשנו אותם כמה דקות ‫בשביל לצאת את האהובה ‫שצריכים להיפגש, כמה כך הזיבוג המצליע והם חיים יותר בעושר, תראה את זה, תסימו לב, אלה שיוצאים והולכים וחיים ביחד, השם ישמור, שננו, שניה ויחד וכל אחד לעוד, שום קשר אלה שפעות בגמים, כמה שפעות בגמים, אלה שכמו שאמרנו, שאני בכלל, בקושי פוגשים מהת חיים בשתי כי כל הקשר והחיבור הוא על יסוד אמיתי. כי מבינים בסכל. מה הכי, הרי מאמינים במונה של מרק שבוך הוא מספק זיווגים. אם הייתה הצעה הזאת וזה מתאים, זה, זה הזיווג, אמרנו. הולכים בסכל, מעורכים עם רגש. אז כל אלה שחושבים ש... כמה אני מכיר אנשים ש... ‫הוא מתלהב. ‫ממה אתה מתלהב? מה? ‫ראית את הנשמה שלה? ‫ראית את הגלגולים שלה? ‫ראית את המידות שלה? ‫מה אתה? ממה אתה מתלהב? אומר זה גיבור. בעיניים. ישרה את העיניים. אין, לא הולכים עם רגש, יש שכל. בשביל זה כל אלה שצוחקים בזיבוגים, כאילו שצוחקים איזהם, צוחק כפי שצוחק, ככה לא מדברים על זה. בינתיים, חיים אצלנו בשלום, אצליהם שם ישמו. אלה שצוחקים, מה, נרגשים, מה אתה? כן, הולכים עם שכל, מבודקים בשכל, זה מתאים, כן. אמינים בהשגעה פרטית. השן בך ישגיעה שהיא פגשו, אז זה הוא ראותו. הולכים, הולכים. וזה הולך בכל דבר בחיים. בוחרים עם הסכר, לא בוחרים עם הרגש, בוחרים עם הסכר. ולכן אדם צריך להתבטל, לכן, לכן התורה הקדושה אומרת, לכן ה'אזל אמרו, שהשאלה הלאשונה ששאו עם את הממה אלה, קבעת היתים לתורה. קבעת היתים לתורה. זו השאלה הלאשונה. למה? למה? אם, אם, אם באמת צריכים לבחול עם השכל, אז צריך לקבוע איטים לתורה, ולהתחיל ללמוד מה שהם רוצים. <laughs> שם התחלה, משם מתחיל הכל. השם דבר, מה שהם רוצים? בזה גם הסברתי מה שהתורה אומרת. התורה אומרת, ראה נתתי את החיים ואת הטוב, את המוות אני עכשיו אבוא לאחד מכם, אני אגיד לו שמע, יש לי ביד ימין, ‫זהב, ילומים, כל ילום, מההכרת. ‫וביד יש לי בנזר חלוד. ‫ואחר אני אקרא, ‫בבקשה, תיקח את היעלומים. ‫אתה תיתן לו סצירה, מה אתה עושה ממני? ‫מה אתה לי, אתה לי, ‫יש לי בחירה בין ילומים ‫וכל ילום ‫והשני, יש לי בזר חלות, ‫מה קצת גאילו, בחרת בחיים? ‫בשיטה, אני בחר בחיים. ‫בשיטה, אני בחר. ‫בזר, מה היה לא מין? ‫אז מה אתה לא אומר, ‫אתה בחרת בחיים? ‫איזה לא הגיוני, מה? ‫בשיטה, אני חושב בחיים. ‫אז השם החולל דמדה, ‫התכנן, אני איתי להבין, ‫שששדברך אומר לבן אדם, ‫שמע, אתה ‫והמוות נראה כמו החיים. ‫לא. ‫זה לא שם, ‫אם היו רואים שזה זהב וזה בזל חלוד, ‫אין אנחנו צריכים להגיד כלום. ‫פשיט, תגור, עדיקת הזהב. ‫אבל לא, ‫הזהב נראה כמו, לא יודע מה, ‫כמו חושך גמור. ‫בזל חלוד יש לו איזה מין ברק ‫מבריק לך, אתה לא רואה אותם, ‫כי ביכול נהנים, אתה יכול... הם צעים במוות ונראה לך שהם עושים חיים, אתם רוצים להיות כמו טעם. תבהר, הוא בהר את הבאים, איך בוחרים? אם עכשיו אני אתן לך, לכל אחד פה אני לכם את שני דברים האלה. תבהרו, ישר, תקפוץ על משהו, או בגלל מבריק, בגלל שזה, בגלל שזה נראה יפה, או בגלל שזה לבן, מה? תראו את התשובה, שיקול, בונדרי, מה, מה זה הדבר זה, מה, קרה לנו תהליך שיקול זה דברי, תיפhar, יש קסט סחקר, תיפhar, אמ תיפhar, אמ תדבונת, כל אחד מא, כל של, של hockey, מה יוקצד בדבונתים סחקר, הוא זולים בדשובה, הם יוצרים מה פשוט נמרחים את תתנוגות של לב מפתיע להם מפתיע להם על לב אוי זה תנוגיה להם הם איו חושבים סכל ישר סכל ישר הם מבינים מה מה התחלית בכל העולם הזה מה התחלית לכן זה הילה אם הסכל וזה הולך לכל הזמן בחיים של חצסקו כל מה מה האם שלך תזכור, ‫תעשה תמיד יישוב דעת. אפילו יש לך התלבטות, ‫להלכת לפה, הולכת לשם, ‫לעשות את זה או את זה, ‫תעשה יישוב דעת. ‫ואתת בקש ממך, לי שיהיה דעת. ‫בוא אני אבדוק, בוא אני ‫בוא בוא אשים את הדברים על משקל. אתה תראה, ‫שתבקש אם... ממש שאתה רוצה, ‫תדליחי אני באמיתך, ‫נוצא לאמיתה, אתה תראה שאתה תגיע לאמת לאמיתה ולא ששאדם ילך ישר ילך עם הרגל שלו אלא אדריכי לי באמיתך תהם עליי שבוכו תראה לי מה האמת מה האמת כל זה קצת הקדמה בשביל אם כבר דיבלתי על לימוד התורה שקצת נהזק לימוד התורה קצת טיפ טיפה ככה בשביל שכל העד יתחזק ויתבונן, באמת, כמה שהעניין של לימוד התורה הוא... הגמלה במגילה, אבא ועמוד שני אומרת הגמלה, אמר בי יצחק, אם מולך האדם יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. על מה, במה מדובר? לימוד התורה, ככה חזל מלמדים. יגעתי בלימוד התורה ולא מצאתי, אל תאמין. למה? אין ציוד שאדם ילמד תורה, אישי הביתי יגיע, אין מציוד שהוא לא, אין ציוד שלו אמצע. אין. יגעתי, אתה תמצא. אין ציוד שלו תמצא. אין. כי התורה, אין ציוד לדרגות הצומות. אפילו אם יש לך שכל הכי נמוך, הכי פשוט והכי נמוך, אתה תגיע ואתה תתקדם, הקוזמא תתקדם. היה, גמורה מספרת, ‫באירובין ונדלת עמוד שני, יהודי, מה שהוא מיוחד, מה מיוחד בו? ‫שהוא היה מבין רק על 400 פעמים. ‫מי הרבי שלו, היה רבי פרדה, ‫היה פרש שלו. ‫זאת אומרת, הוא לומדו 399, ‫לא מבין. 400 מבין. זה. ‫למה אתה לסיפור, ‫למה אתה כבר לנת הסיפור? ללמד אותו, ‫אין מציאות שאדם בסוף לא יעשיק. ‫אז ללמד 200 אני לא יודע אם יש עוד, הוא הזה מישהו ש... אבל האדם הכי נמוך, יגיד, מה דה לי פעמים, שש פעמים, ארבע מאות פעמים, אין כזו מציאות. אבל היה מציאות כזאת, והתואס סיפלנו, בשביל להגיד לך, תראה, הוא רצה ללמוד, הוא למד. הוא למד על אז מה? למד על אז הוא בסוף אז אין שלי, לא מצאתי, אין כזו אם יגעתי, תמצא. ‫אם תתייגע בתורה, אתה תמצא. אתה תמצא, אם אתה תתייגע, ‫אז עשר אז... פעמים, עשרים אתה תדע. ‫ואחרי כבר, צריך עוד. לש... באמת לדעת שהכל מתחיל, ‫מקבלתי אותם לתורה, התורה קדושה, ‫הדיעת ההלכה, ‫הדיעת מוסר. החסידות, כל הדעת הנפלאה שלנו זוכים, האידיאה הזאת היא הבסיס לכל לקח הפילה שלך. יא אתה საერთחש תהזק ממש. כן ממש. אז אז בשיתינו נבין קצת. נבין קצת איך פעם למדו תורה. כמוהה בכתובות ומלאה שמה מלא מלא סיפורים. ימונה פוסמת. סי סי סי. אפילו אני גם שמה הרבי חנינה בן חיניי, החבר שלה עם מי היה הרבי שמור על ביי כזה חבר גם לאנושהי. ושניהם התהטנו בהפרד של כמה ימים. אצלהם היו מתהטנים, המצאים שבעה ימים מהאישה, הולכים ועצו 12 שנה ללמות תורה. לא 12 יום, 12 שנה, אל תתבלבל. לא שעות. אלו ביי יום הלכו שתמצל שעות אלו ביי. אם הוא הלך שעתיים, כל חצי שעה טלפון, הלו. על מה שעות אלו ביי? שתמצל שנה, אין, היו הולכים, כאן היו מקומים, הוא לא הצלחקות כמה ימים הצלחקות לו. כשהוא יסיים את השבעים, הוא לא, מה, כמה ימים? שלושה أيام יומיום, מה פיתום? מה היא? אלוהה? AGMARAM סיפר את שמה, כמה הסיפורים, מה משמענים? מה משמענים? לכי לך אחד? איך פה אנחנו אמינו תורה? זה הדרגה של תורה של אלוהים? שטם היום חיים מתיים? שטם היום? שטם בדואשות? הכל על אלי קולא? הכל תורה במשות נפש? מה תורה בקצויה קיאב, בקצויה בדואות תורה? מה ממש אמר, כן, טניה הרבי בנאה אומר כל העוסק בתורה לשמע, תורתו נעשות לו שם, סמאיים אתה זוכה, שתקרב לשם, שלדעת את השם התכלית צריכים לזכור כל הזמן שעדתי את עצמי, בדיוק ששם כתבתי זה, אז השם שאלתי את עצמי, ציירתי לעצמי קצת בפרטי פרטויות את העיסויים של יוסף הצדיק. זה, ציירתי לעצמי, אתה, אתה לא יכול לה, לחשוב איך אפשר, אתה לא יכול לחשוב איך אפשר לעמוד בניסיון כזה, איך אפשר, איך, איך, איך בהור, מפונק אצל אבא שלו, פתאום נפל עליו כזה מין, נפל עליו תיק, התיק נפל עליו, זה זה אלביתי קרה, קא מתקיים, מדבר של תקיף, מה זה? הפיתוח מטס את שמה ביצרה, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש. מה אתם עושים שלא ילו היצרה? מה אתם עושים שיצרה ו- ו- ונות בילד היצרה? אתם עושים משהו בצדק לא? היצרה באה לה, וביום אכלו שמה. ‫מה אתה עושה פה, ‫את הבאים שלך לא תתחתן, ‫לא תביא ילדים, ‫לא יהיה לך פנסה, אתה תשאל פה, ‫מי יודע, מקבל אותך, ישראל, בכלל, ‫לא יודע איפה, ‫אתה נמצא, ‫זה אומר לך, ‫כיסור, איך הוא רעקט כל היום ושמה? ‫איך? ‫אז זה מה שקשה, ‫הנה נותית, שקועה תכתוב זה בלב שלו, ‫וזה, הדבר הזה שמענן אותי, ‫כל טוב, זה בהלב של ריאצון, ‫ואז כל אחד עסקי ‫לבוא את העולם הזה בהצלחה מוצלחת. ‫הוא עשה, הוא, סבא צדיק, ‫למדתי ליאקו אבינו, של הבן אדם ‫זה לזכות לאמונה. ‫זה התכלית של הבן אדם. כמו הכלל שהקרא תכלית הוא, לעבוד את שנה דבר, לשמור את דברח שלכיר אותו, ברך, אותו אז yesofat's何 היא גם למדה אצל iaquב, שצריך להיות זה האמונה. תראו, יש הרבה מצבים שאפשר ללמוד התורה, יש הרבה מקומות שאפשר ללמוד תוריה. הרבה אופנים שאפשר התורה, תוריה. אפשר appearance צוות אבל אמונה בכל מצב אפשר להאמין בשם. הלאה תחליט זה אמונה. תיודם. בדבר שווה תחליט אתה יכול להסתות תמיד. תלאה יש מצבים אבל בזהושי זיקץ יוסף את קורא הצדיקים שאברו כמו שאבו קרא שמחננותי להאמין זן קודה שקורא הצדיקים ידعو את זה נכון לא יכול לומר לא יכול כמו מצוות אבל להאמין אני יכול להאמין בזאת החירום אז אני מאמין מסו צדיק למה לא נשבע לו כלום נכון לא יכול את התה לא יכול קמצוות לא יכול ילדים כל מצוות שהוא לא יכול להם לא יכול לתורה נכון אבל להאמין אני יכול אני מאמין שאשלו בחצית שליפה ‫אז אני פה, אני שמח. ‫זה מצמח את הכשבורו. ‫כשבורו, זה מצמח לך שאני פה, ‫כי זה הצלחה שאני אהיה פה, נכון? ‫אני שמח. ‫זה הצלחה, שמח. ‫אוקיי, מבצז, מחרגת, תודה עליך, ‫שאני בצוהר. למה? ‫כי הוא ידע את השכל הזה. ‫עוד פעם אני עוזר להגיד לכם, ‫תכניסו זה בלב שלכם. ‫שמה שלא יבוא עליכם, תמיד תזכור. עכשיו אני, לפעמים אדם עובר עליו, ‫הוא יגיד לא, חוזה, לא יודע מה שעובדל בין אדם. אבל תזכור, אתה יכול להאמין בשם בכל מצב, בכל שני הבאים. תזכור. והתחיל שלך באת על העולם, להאמין בשם. שזה באת על העולם. להאמין, אתה יכול, תאמין בשם. תאמין, תאמין בשם. זה מה שהנקודה, השכל הישר הזה, הדעת, אני אדעתי, כשאנחנו יונקים מרבנו הקדוש אמנו לב, ‫אז הדעת הזאת באמת, היום הילולה שבבסאלי, ‫אז נספר, ‫בבסאלי זכותו הגלרמן, ‫נספר מעשה, ‫לא מכלי שלישי, ‫מכלי ראשון. ‫תראו, זה הבבסאלי על הבשרון, ‫נספר ככה, ‫זכרתי פתאום, ‫שלא נשכח, לא נשכח. <laughs> ‫אז יש לנו תלמיד, יש תלמיד, ‫היימא ארזילאי, ‫אז אזו, אמא שלו עליה שלום הייתה, ‫תמימה הייתה הולכת לבבסלי כל חודש. ‫היא גרה בבר שבע, ‫אתה בבר שבע עליה שלום, ‫והיית נוסעת לנתיבות, ‫והיית פשת לבבסלי, ‫בדפעם, הייתה זוכה הרבה. ‫קיבלה ביטוח לאומי, 300 לירות, ‫זה נגיד כמו היום, 2,500 שקל, 300 לירות, ולעשה, כמובן, ‫קיבלה את הביטוח, ‫יש לה 300 לירות, ‫זה בא בבא שם איזה... כזה מין כזאת, מי שר, צדקה, שר, לא... לא ‫ריבוי אור, שמת כל שלוש מאות לירות, ‫כל שלוש מאות לירות, שמת. ‫כשיצא שעד אל בבר שבע, ‫תראה שוב, מה אני אעשה כל ההודש? ‫את כל העסקות ששמתי שם, ‫מה אני אעשה הזה? הגיעה לבית, מצא את השלוש מאות לירות על מפתן הבית ואותם שלוש לירות כמו שהיא אותם, שמה אותם ככה התקרשה לבן של החיים, הוא היה בישיב הפובר שימי הוא לא תסלח על לא תירדם כבר כל הלילה, תתחיל להגיד מה, מה, מה, השפתי, לא יודע מה, לא מה, למעלה, את הרע. ‫טוב, היה כבר חמש בערב, ‫אז כבר אולי אוטובוסים כמו היום, ‫אוטובוסים עם אמנואלה, ‫שקצת רוצה לך, אתה צריך ל... ‫יורדים על הנוסעים, ‫דוחבים אותו. ‫פני איזה חמשים שנה, ‫אני יודע משהו כזה. ‫ארבעים שנה, אני יודע. ‫טוב, חזרה. ‫כבר זהו, לא היה כבד קהל. ‫אז במסע ליברווח קודשו, ‫אמרת, תפתעו לה. ‫באה אישה תפתעו ואשתו הייתה, אמר אמרה, עכשיו תתני כמה שאתה רוצה לתת לך, הצטערת, עכשיו תתני מה שאתה לתת על הבא שלום זה זה איזה הקודש אתם יודעים לו בקופה ומי שם לו? ומה הפלא הוא שזה הגיע יותר מהר, מתר מהר, דואר מהי, איפה יש כזה דואר היום? עוד סיפור שעד הביא לו, מצדס, מצדס, נגיד זה עולה ל-250 אלה, משהו כזה כמה מאות אלפי שקלים. הביא לו מצדס, חדשה, שם אותה מהניה, וזה, נעשה, הצרפת, בבש אני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 לא נסענו באוטו, כי אני לא משתמש בכסף, ‫מבדע של חילול שבת, ‫אני לא משתמש. ‫מה שחילול שבת, לא משתמש, ‫הוא בחי, הצטער, התבייש, אמר, מה, לא השתמש, כל הלב, ‫אמרתי, אם אתה מקבל עצמך שבת, אז אתה תסיע אותי, ‫לסעת לך עם האוטו הזה. ‫באמת, קבל שלו, אני אומר לך תלמיד החכמים מזה שהוא קיבל עצמו הקדושה של בבא על הבא אז ממש עוד סיפור אחד, ניסים להגן על הבא שלום, שבא אז הוא כמובן צריך לבבא סאלי פדיון, אתה לירות, אמר לו זה והוא הוציא 200 לילות, אמר שמעתי שאתה יודע להחזיר אנשים בתשובה, תמכול לנשמחת שחזרת בתשובה. אמרו שמעבס עליה שחזירה אנשים בתשובה, אבל מענבה שלו כנשם, או שאתה לחזק אותו, לא או ש... חבן, אז אין, זה לדעת, לדעת את של הצדיקים האלה שהם... ממש, רוח הקודש האלה ממש, ‫הם היהודים ממש אומרים, ‫לך תפתח בדלת, לך זה פלוני. ‫הוא סיפר לי עוד סיפור, ‫האח שלו היה צריך לסורל להוץ לארץ. ‫אז אמא שלנו, אתה לא נוסע, ‫רק אם אתה לא נוסע, ‫רק אם אתה לא נוסע, ‫מקבל ברכה איך אתה נוסע. ‫הגיעה הרעת תור מפה עוד עד צריך לפני הזמן. ‫הוא צריך לעשות את השם המטרה, ‫אם תוך 3-4 דקות. אני הכל באתי לפה, מה שמש, כולל הוא בשם שלו, בוא. ‫הוא אז אני להכניס אותו. ‫ואח קודש, אני אמרה, ‫הקודש ממש ידעו מי בא ומה. ‫סיפרה לי ללחנוז, ‫לחנוז הייתה שלו. ‫הבת שלי היא הידן. ‫הבי הידן זה היה אז זה רק יתאş קרה שאלנו שנים, שאלנו שאלנו מארבע סיפורי, ובasti, אחד סיפורי באבא שלי, שיע נסע לי באבא שלי, ויע נסע לבאד, נסע לבאד, מת, למביאש ליתכשר, קצת בושה אלך, שто, אז, אז זה נסע, אומת, בימים קיימים קצת בוקר רד, ומת אומרת, ‫במשר כבר ידע ברוך הקודש, ‫היא מגיעה, ושאלה את האחד מנחדים שלו, ‫אומר, אנחנו מגיעה, ‫חכו שם בטחנה, ‫היא בכלל גם לא יודעת ‫איך להגיע לפה, ותביאו אותה. ‫ממש זה לא... זה דבר... ‫כמובן שאנו... ‫את העיקר שאנחנו לא מכירים, תקדוש, הגדולה שלהם בתורה ובעבודת השם, ‫הנכד שלו סיפה לי, ‫שהוא אבא עושה לי, ‫הוא היה לומד כעד מלכותי מערד, שלו, הוא טוב שלי, ‫ואמר לי שכשהוא היה נכנס לחדר, ‫סוגת עצמו להתבודד, ‫אפילו אשתות, לפעמים אין, ‫יום, יומיים, לא יוצא, ‫אוי לא מי שיקס לחדר, אוי לא. ‫לכן זה לא סתם... ‫השבעת הבועצה, ‫אז אשרנו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 ‫הרבי אמוריה ביהוד הזה, ‫לבי אוביץ' היה תמיד, ‫שיש כזו ילילה גדולה, ‫היה שמה תקשר אליי, ‫אומר לי, תעמוד בתפילה ש, ש, ש, ‫שיעבור הכל בשלום. אז, ‫אז לכן כל פעם שלא יהיה, ‫השנה המאות לא יהיה, ‫שום, שום ינזק ואת השם. ‫אז צריכים כולם להתפעה זה. לא, הכל, לא אומר את שום. ‫אז נעזור, שלנו, רואים ש... רואים ש... העניין הזה של... מה שתהלתי את השיר עם מה של אבאינו כותב, שעיקר השל דבר'ה אמרת רחמנותו בעלת העולם כי עשר גרלות רחמנותו, תבינו אותו, וזה לא סתם, זה מסר עצום מאוד משפעה אבאינו אומר הרי אמרתי לכם, איך בן אדם שאין לו זיבוב או אין ילדים או חולה, אומרת תודה ישן נושא אמרתי תודה נושא, מה, מה, מה, מה הדבר הזה? ‫מה יש בזה? ‫אדם בלחים מתפלל עושה ארבעים יום כלום לא עוזר לו. ‫מ�BRUNווה תודה שלה שעlishing סע chapel איתה ואח ע שיש בזה? ‫הסוד פשוט. ‫כאשדאם מאמין שהכל זה רחמים, ‫הכל זה הרחמים... ‫הוא אומר אז שהוא יודע, ‫אין לי זה רחמים שע liability. ‫סעקול棚 שאני רחם עליי. ‫אז ודעך שהכל זה רחמים. ‫הכל זה רחמים לך. ‫אין אільם דין. ‫על פי מדעת הדין יש עליו כך וכך, ‫אבל עכשיו הוא אומר שאין א繼 דין, ‫שהכל זה רעמים. ‫אז där אמת אמנם אין סיבה ‫שיהיה שאדם יכול לבטamorphpieces ‫הוא統יף אם יש לו אמונה, ‫על ידי האמונה שלו יכול ‫א� antigcess�� לבתeros tätä הוא מאמין שאין דין, ‫והכל זה רחבים, הוא ביטל את הדין. ‫אדם מאמין שאין דין, אמין, בואו שום להם כל מה שתשאustedי, אכול התoba, וביית הדינ, אין לאבדינ, אין שומדינ, אנא. נאמר, כל מה שתשאז, זכור אhamim, אין דינ, אין ראב אולם. אבל בואו בוני, בואו בוני אם אדם אומר יש יש מה מה של כל הבריאה הזה. א, א, אומר. האמונה אומרת שהכל זה רחמים, יש לבח ואתה אומרת שתגרות רחמנותו. מה אתה אומר שזה רע, אז זה סתירה, מי צודק? אז זוהר שכותב את זה, הכותב עלינו שאתה, שאתה מה שישרה בעולם, תחליט מי צודק. אם אתה מאמין, ש... במה שכתוב ברבנו הקדוש, אז אתה יודע שהכל זה רחמים. תאמין שהכל רחמים. תחזק, לא לתת, אדם צריך להילהם אימא מה, עם הכפירות שלא בעליו. ‫זו מנהמה, ‫להלהם עם הכפירות. ‫להלהם עם הכפירות. ‫מלב... ‫ה Plato הוא לעשרה לך, ‫נטר любて ago, אני GUESS... אין דבר כזה, ‫איזה עולם יפה. ‫איזה העולם מתוק, איזה חיים יפים. הכל יפה, ‫כל טוב, הכל רחמים. ‫אל תתל לכפירות לת plein לך, ‫להלהם עם הכפירות. ‫תלהם! ‫תלהם עם באמונה, בעולם. אין שום דין בעולם, הכל זה רחמים, כל זה טוב תהזיק באמונה תהזיק באמונה אז, אז באמת אמרנו זה למעלה גם העניין של מה שזכינו ש, מה שזה האדמו מה ‫הוא אמר שההרון הכהל, ‫באידום ההרון, ‫באידום ההרון, ‫מתו לו שתי הבנים. ‫מה זה בעידום? ‫לא היה לו שאלות על השם, ‫לא היה לו טענות על השם, ‫לא היה לו שום מה שבאה. ‫הידום ההרון. ‫אבל הדרגה יותר גדולה, ‫זה מנזרון הכבוד, לא עידום. ‫שלא רק ש... ש... ש... שבדעי שאין שאלות, ‫אלא להיפך עוד מזמרים ומעלילים השם. משפחים את השם, אומרים תודה על השם, ומה אנזם חבד... לא אידום. ממש, הוא לא אידום. ממש, זו ברך חבד... תודה, חבדני. חבדנני, כן, חבדנני, שני נונים. המדרש אומר, חבדני בנון אחד לא נאמר, אלא חבדני, שני נונים. אומר המדרש, כבוד אחר כבוד, הכתב, הכתב סופר כותב, ש... ש, ש, ש הוא אומר לכתוב ש... ס mogą ואמרתי את זה. אני מגן בהכתוב חזק את העניין איזה שעוד פעם, פעם. שאם אדם זוכה להאמין שהכל זה טוב אקוב אקוב <coughs> ואומר תודה על השם מכבד השם על הטובה, מכבד השם דברח על הראה הוא אומר תודה ללא על זה שיצא המצרה אלא אומר תודה גם על הצרה כך הוא כותב האדם יצא מהצרה תודה צריך תודה גם על ‫קצרה עורלה אותך, ‫צרה שברה לך את הגאווה, ‫צרה קרבה אותך השם, תגיד תודה גם על הצרה. ‫אז מה אתה זוכים? ‫מדם יזכה להגיד תודה על הכול? ‫הוא אומר, הוא יזכה מה? מה, מה ש... ‫הסוף של הפסוק אומר, ‫זומד על יחמד אני, ‫והראינו באישה האלוקים, ‫שהוא יראה שהאלוקים זה ישועה, ‫הוא יראה שהאלוקים, ‫שזה דין, זה ישועה. קבל כזו דעת להבין ‫שהכל זה ישועה. ‫כל זה טוב, והזכר לדעת זה ישוע. ‫שידע מידע, ממש השם, ‫ממש, ממש... אז, אז, אז, ‫אז נזכרתי בגמלה, ‫הגמלה, נזכרתי ששמעתי ‫זה עם רבי אסף, ‫בן גורג'יה, על גמרה בפסחים, גמרה אומרת, על הפסוק הודו לשם כיתוב, ‫כי לעולם הזדו, אז אומרת, הגמלה שמה, ‫אודו לה שם שגובה חובתו בטובתו. ‫כמו יש לו עשיר בשורו, אני בסיור, יתום בבצעתו, ‫אבל מענה בהתרגלו אותה. ‫מה זאת אומרת? ‫השתבך, למשל, פלוני, ‫חייב לה כשבוכו, יש לו איזה חוב. ‫את אומרת, עשה איזה אבון, מגיע לו איזה איסורים. ‫מה עושה כשבוכו? ‫נותן לו שור, ‫והגחו רגלו השור. <laughs> <laughs> אתה היה בלי טוב, <laughs> מה הוא עושה כשבוחו? <laughs> <laughs> <"נותה לו> משהו, ‫נותן <laughs> <tay> לו מכונית, וקלקל לו אותה. ‫אז הטיפש מתעצמל על זה ‫שתקלקלו לא מכונית, טיפש. ‫נותן, אני... היה לך חוב. ‫והכשבור הוא כל סתירה, ‫הוא נתן לך המחונית, שלו ומה שהוא נתן חובתו בטובתו, ‫הוא עשה לך טובה וגובה את עוד מתלונן, ‫תמכן את הזה. ‫הוא נגד לגב, ‫קודם, על הגוף שלך, ‫הוא נתן לך טובה וגובה טובה. ‫חובתו בטובתו. ‫אז אדם קצת מסכל, מבין, איש לי זהה ביש קשבור, מטירם אנשים במחנות הלימקונים, בסדר? נתן נחואת פה, זה חזק. אנחנו כל קבוצה, זה מה, זה אומר, מה כל אחד תחוב? מה כל אחד תחוב? זה זה ביצור אחים שותה. דם חיוב לא זה עשיר, מה זה עשיר? נתן לו זה עכשיו אתה מתעסמן, אמרת, זה משכילי איזה בדיחה. עמדי לדען הבכה, הבכה. אמרת, מה אתה בוכה? אמרת, אין לי כסף לנסוע. טוב, אמרתי, יאללה, תעלה. שואלה, צריך לבכות עוד יותר. הוא אתה בוכה. הוא אתה לא נותן עוד, אתה לא נותן לו אדם. חמל אדם. ‫כמה, וזה טיפה שלו. ‫עכשיו נותן לך, נותן לך טובה, ‫בשביל לגמות החוב שלו, ‫אתה עוד מתבחן. ‫אתה אומר למה, לך עוד לפעות? ‫אתה מתבחן. ‫רק תודה ללכם, תדעו לכם. ‫כמה שיותר חזקים, להגיד תודות, ‫כל תודה תמשיך לכם עוד תודות. אתם תחיו בגן עדן, מי שיהיה הזק בתמימות, באמונה פשוטה, לא להפסיק להגיד תודה, כל רגע להגיד תודה. אפילו אתה לא יכול להגיד סתם, אתה תודה תודה, אז תגיד רק תמילה תודה תודה אפילו. תודה, תודה, תודה, תגיד תודה, כל תודה כמה שתי, תגיד תודה, כל דם ממשיכה שאיפר, ממשיכה אישועות, ממשיכה הערות מאירח, כל תודה. כל סגר אדם טיפש שעסרcca מה תודה? תודה, תודה... moż uncovered, всё west expat afraid that כשהי זה קחדה. זה קחדשת לאשם בורה. אחד הגיע לספר, הגיע אמוזניות לספר. הספר אומר לו תוריד את האזניות. הוא אני לא חוז, לספר אותו הוא לא הצליח זה אומר לו לא, זה סקר נפשות. הספר לא מבין מה סקר נפשות האזניות. كثير وريت توزنيات أو نفعل كخطير في كارن فارفر سمعت توزنيات أستقبل إسمها تنشوم تنشوم أبداً نتذكر الكيم لا توزنيات شو أسكتوا لا تزكواش تنوشين تكيد تنوشين تنوشين تنوشين تنوشين تنوشين تنوشين تنوشين تنوشين تنوشين تنوشين تنوشين تنوشين تنوشين تنوشين תה, זה קמהו kita דוד, kita דוד, ת, תישארו kita אנחנו מסבירים לך. נכון, הם מסבירים לא לך, חבר, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, אתה תודה ב, ב, ‫מודדת תודה, לפעמים לא מודדת לדעה נשימה. מה? ‫מה? אתה לא יכול להספיק להודדת לשם. ‫הספיק אם לא זאת לך. ‫אכן באמת נתחזק כולן ‫בזכות בבא סלי. ‫תחזק בדרך של האמונה, בדרך של התודה. ‫נגביר את התודה בעולם. ‫נפיץ, יש פה את המרגליות. ‫נפיץ. ‫כל ההדיקה לא הפצה, ביפיץ. ‫ואמרתי, עוד פעם, חוזר לכם, איזה יפה הזה. ‫יהודייה פשוטה שלא יודעת קלוב musi טוב ‫יכול להיות מזכה את הרבים. ‫לא יודעת קלוב איך טוב, ‫קלוב איך לא יודעת. ‫מה היא עושה? ‫קונה מרגליות, ‫והיא את אנשים, ‫אנשים חוזרים בתשובה. ‫איפה היה? איזה דור פעם ‫היה יכול משהו להיות מזכה הרבים? ‫מזכה הרבים צריך להיות ‫באלבעים הדרגה. לא, יום יהודי פשוט יכול להיות... ‫את אומרת לכם, תלמיד שלי אמר, ‫שלושה שותפים באדם. ‫מי שכתב את הספר, הוא אמר את הדיסק, ‫הוא כתב את החוברת, ‫ומי שהפיץ, וזה שקרה. ‫עכשיו, זה שקרה היה פעם בבאמה, ‫היה הולך למות. ‫עכשיו הוא קרה, אדם. ‫אז הוא עכשיו נהיה בן אדם, נכון? ‫השלושה שלו תפים אדם. ‫מי שותף? זה שכתב, וזה שהפיץ, וזה, ‫וזה שקרה. <laughs> ‫אז לכן כבר לעשות, לעשות נפשות. אין, אין מעלה יותר שנ Yang� dogs, אין, אין. הזוהר אומר שאין מי שמזכי הרבים, יש הכללות שאפילו צדיקים הכי גדולים בעולם, לא יכולים להכנס אליהן. אין, והתמונה של מי שמזכי כתוב בזוהר היא כל הזמן limitsahet מול הפעמים התמונה שלו, לא זה הכלל מה kesבוחו, הוא התמונה שלו. אתה הזמן יכול להיות מזכי הרבים, פעם, תגיד וטוב, צריך להיות למדן. ‫כה ספרים, כה הדיסקים, כה הוברות, ‫אתה להפיץ, גם אתה תחיל להפיץ. למה להיות טיפשיים? ‫כשמזיקה אותי בתהילת התשובה שלי, ‫ישר הבנתי שצריכים להפיץ. לא ידע מה שהמיים הלמו עליי. ‫והייתי את הספרים ‫של רבנו הקדוש המדרס רבל, ‫והולך להפיץ. ‫והולך להפיץ. ‫ועוד פעם, אתה מצלצל. נו, נו, נו. לך, אתה לא מתבייש. ‫-נו, נו, נו, נו. ‫-נ עוד פעם שלישיתו, זה זה לא זה לא טוב, תצפצפ. אז ממש... כן, ממש היה את זה, שאדם יכול לזכות להיות מזכי ערבים, בכלא כאלה כאלה. איתי הולך עם ספרים ומפיס, מדבר עם אנשים ולא, הייתי הולך לבד. לא חבר, לא מחולית, הוא הולך עשה באוטובוסים, פשוט באוטובוסים. לא מוניות לא כל לכר 듯 מוניות לאילים! אוטובוס י Britt this on the yesterday מפייר�도 להם מפייר אני היה לי לא ולא נתת בחינם ולתת ברבע ויעד לי חנות של ספרים הספרים Spieler הכר מע של ספרים יאליה כי חנות כבר של ספרים לא שיהיה אז zawיר present המחסmal היה לי ר palette repשתי safe Copa ברגלה יש לי כאלה לא לתת בחינם, זה אפילו מהיר כפול, שאתה משלם על המצווה. <laughs> אז לכן צריכים להתחזק, כשאדם להפיס, וכבר אתה יכול לסתמוק קרן, להפיס ולקרב את המשאל, ואני נזכם בזה שם ביהאד, בשכות בבש אני, ועוד היום שופרות משיעה ברחמים בלי ישראל. תדעו לכם, ישן ברח מזמן יכול להביא את המשיעה, רק כשישן ברח ישתה בשמו, שיש תנועה של תשובה, אומר, <logistics> מה אני אז קור אז שיגיא אז מה שאני מוזין מיחו אז מה אני אשאל? אז מה נחתו על כל שבועו קום מצפיש כל מי חצרו אלפ. amen כי יצרו. ישבר לאבותינו אברהם דקוב משיב אברהם דודיד שקוד במבשרי שמו שלו קודקוד צדיקים קודושים קודבים ימו חיים ליזל לא ביסם שוטוב אבל לא קדושה מינע ופניך אבי מורי אבי ודא זאב לאו ישום מוצב. אבל היומן בישחקולותו, קורצת דקימ, סרף כל בלי, קורצת קניות. כולם תיפלו יחדיתי, יחדיתי. על כולם ישראל, ועל כולם שומעים אותנו. שומעים תמיד אנחנו כל, שומעים תמיד אנחנו כל חם. אמונה שלמה. כולם הזמן בשמחה. כול יום מינימום מינימום שעה בודדות קראווי. כול יום תישקועים תודות וודאות. תスクו כולם, לא כל השם, לא כל שבעת השם. רק להודות לשם כולם יזכו את זיבוגים שלהם Amen. שלום בית אמיתי זרש קיימה לפרועה שלמה יזכו הם יהיו תמיד החמים Amen. כולם נגיעו לאומן כולם נקבל בקרוב נזכה הגיעל בבסל יאמן בבסל יאמן